مبروك اللي نجمة العز تزهر يا راعي الوقفات طول الزمان عبد العزيز طراد اللاش تفتا وقت المواقف اللي يباني وقت المواقف اللي يباني That's about three. this I, اشتركوا